Спортсменка разом із персональними тренерами прибули до Запоріжжя сьогодні вночі, а об 11 годині ранку розпочали тренування у залі загальної фізичної підготовки школи вищої спортивної майстерності зіграв 9 ігор. Зігравши 9 матчів, все одно потрібно, аби м'язи були у тонусі. Звичайно, після приїзду ми одразу до тренажерки, але потрібно працювати без фанатизму, аби не було крепатури. Вже післязавтра ми знову повинні виступати. Сезон тільки розпочинається. Тренерка спортсмена Клюбов Букіна каже, що для її підлеглих звітні змагання стали дебютом. У більш дорослій категорії начинали грати просто з рівними. Починали грати як із рівними. Хоча на кожній грі диктор оголошував, що на майданчику виступають молоді дівчата з України, яким тільки по 17 років турнір був дуже важким. Погодні умови просто жах, холод, вітер. Лише під час фіналів виглянуло сонечко. Але наші красуні впорались із усіма перепонами та дійшли до медалей. Це дуже добре. На цих кадрах останній розіграш м'яча в овертаймі гри проти латвійок, утрий приніс бронзу чемпіонату Європи запрізькі парі. Для Ангеліни Хміль та Тетяни Лазаренко це не перше досягнення на континентальній арені. Торік запрізькі дівчата тріумфували у турецькому ізмірі на чемпіонаті старого світу у категорії до 18 років. На цьому чемпіонаті було набагато складніше. на цьому чемпіонаті було набагато складніше аніж торік. Усе через те, що переважна більшість нинішніх суперниць мала більше змагального досвіду, та рівень у багатьох також був відчутний. Але для нас із Ангеліною бронзові нагороди є гарною нагодою переконатися, що ми на вірному шляху. Ангеліна Хміль каже, що позитивні емоції на початку сезону допоможуть повірити у себе та підготуватися до головного старту змагального року чемпіонату світу Ю-19, який у вересні прийматиме Таїланд. Ми вже їдемо завтра на Ю-20. Ми вже завтра їдемо на Ю-20 на чемпіонаті України. Буде відбір Вилічисько, потім тризірковий турнір у Києві. У шості змагання. Згодом турнір у Болгарії. Тобто розслаблятися немає часу. Дуже перспективний від спорту. Ми сподіваємося, що ці юні чемпіонки в майбутньому будуть захищати нашу країну і наш регіон на в дорослих змаганнях та на Олімпійських іграх, тим паче, що в нас є вже приклад, є пара дорослих дівчат, яка дуже себе гарно проявила. Збережемо традиції пляжного волейбола, будемо розвивати, сприяти їх розвитку та подальшому бажаємо їм гарних перемог. Валентин Парасипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.